По битті дорог, По силу і по крові і горе. Та заболіло тіло, Побіла мої, бо по борна батько мої. Та ні батько, ні неніка, ні ніка, ні брані. Ірека зарізає, ой, това, ой, това, ой, това, ой, това, това, брате, това, това, това, това, това, Не зроби брате, На жорчі пісошу Оїх ніткали єною Довранці і славе, Ей, Костя,